بسم الله الرحمن الرحيم وبينا نستعين الطريق المختصر للمهد المنتظر فده عنوان حلقتنا النهارده ان شاء الله عشان نختصر فيها الكلام عايزين نروح ونعرف فين المهد المنتظر عن روحه كيلو سبعين الساحل الشمالي طريق مطروح في مدينة اسمها مدينة الحمام غرب مدينة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية في هناك قطعة أرض تحتوي على الملكة كيلوباترا وكنوزها فطبعا ده إكتشاف مذهل للعالم كله ولأن الملكة كيلوباترا هي تعتبر دابة الأرض التي سوف تخرج مع كنزها وكذلك هي سوف تكون زوجة السيد المسيح عليه السلام عندما يأتي مرة ثانية هكذا هو الحل الوحيد لخروج المهدي المنتظر او ابن الانسان كما يقال عنه في الانجيل او عودة المسيح مرة اخرى فكل دولة شخصية واحدة في الاساس وعايزين تعرفوا طريق المهدي المنتظر هو ده الطريق المختصر اللي انا لكم عليه غير كده ما تدوروش بقى على حاجة ونستنى حتى انهيار السد العالي بعد انهيار السد العالي وغرق مصر نتوجه الى كيلو سبعين مرة تانية بقى زي ما بقولكو ونطلعوا الملكة كيلوباترا عشان تنقذ مصر والمصريين فيكونوا في حالة لا يرسلها فمن يريد ان يعجل بالخير يقوم بمساعدتي لاني لا املك الاموال اللازمه لعمل كل هذه الاشياء وحدي طبعا محتاجين لمتبرعين عشان اللي يروح المجلس الاعلى للأثار شوف لنا واسطه هناك اي حد يروح لمدرية الاثار في اسكندرية يعني محتاجين دعم مادي ودعم معنوي ودعم في كل حاجة عشان نقدر نوصل الى هذا البحث مفيش حاجة من غير فلوس طبعا كل حاجة ماشية بالفلوس دلوقتي وانا مقدرش مش قادر مش, مش قادر فعلا ان انا اكمل هذا البحث لانه يحتاج الى نفقات كثيره عشان كده انا بقول لكم الكلام ده لكن مش بطلب منكم طبعا اي مبالغ ماليه لكن اللي عايز يتبرع من رجال الاعمال وفي من اجل هذا البحث والعمل عليه فاحنا نرحب بهذا طبعا لانه من اجل مصلحه الوطن واي بحث محتاج الى مصروفات شوفوا بس انتوا أمريكا لما راحت الفضاء وراحت بس عشان القمر تكتشفوا حصل ايه ولا في أي خطر يهدد حياة الأمريكيين ولا في خطر يهدد الأمريكا نفسها لكن هما راحوا صرفوا المليارات عشان يبحثوا يشوفوا القمر ده في ايه لغاية دلوقتي كام مليار دولار تم انفاقه في الابحاث على الفضاء واحنا في الارض في كوكب الارض بتاعتنا. و مصر احنا مش قادرين حتى نكتشف مقبرة كلوباترا اللي هي مش هتكلفنا اكتر من 10.000 جنيه ده على اكثر تقدير يعني لان المكان معروف والحفرة هيتم قد ايه عمق وقد ايه وكل حاجة ما مش عشر 10.000 جنيه هي كل الموضوع ما يحتاجش اكتر من يوم لغاية لما نوصل للمقبرة بس انتهت العملية لكن احنا بنحب نماطل ونستنى الاذى بقى أنتم حرين فنرجوكم ان تساعدونا في الوصول الى الطريق المختصر دوت وتعملوا الدعاية اللازمة معايا في هذا الموضوع الى يعني دنداء لكل القنوات على اليوتيوب والقنوات التلفزيونية ان تسعى من اجل الخير وتعمل لصالح الوطن لو لمرة واحدة وننسى اي خلافات سواء كانت سياسيه او دينيه او ارقية أه، تليفوني 012 85 789 734 أه، ومعكم كان امل حسني احمد بغدادلي أه، متنبئ بعلامات الساعه الكبرى وباحث جغرافي عن علامات الساعه الكبرى ومواقعها وتحديد مواقعها بكل دقه دي مهمتي ان انا احدقوا المواقع الجغرافية بكل دقة لان انا حاصل اصلا على لصانس اداب قسم جغرافيا وتعمقت في دراسة علامات الساعة الكبرى حتى نصل الى المواقع الحقيقية لها بدون اي كذب او تزييف وبالدليل العملي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولان هذا من صمام تخصصي الجغرافيا